Thank you. العين. <تصفيق> ولا يتامل في لون ورده وتنويده بالأمس كان الملا باين على خدوده وتقعيده وكنت ما في حسنه اتعلم I love you. I get that قلبي تغنع وحكم علي حب تبيده الحب لا ضاع يا قلبي يصعب علي مراي جديده خلاص يا قلبي تغنع وحكم علي حب تبيده الحب لا ضاع يا قلبي يصعب علي مراي تجديده من ياخذ حبي يا قلبي يقرا كتابه وتقضي